بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں وہ ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروگینجینی ڈیزائننگ انفارمیشن پلیٹفارمس ہیں دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ گوگل آرٹس کے اوپر سے کوئی بھی سرفس ٹین سرفس کو آپ کیسے سیول تھری ڈی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں گوگل گلوبل میپر کے ذریعے اور اس کی پوری سرفس اس کے کنٹور وغیرہ آپ کیسے ڈرا کر سکتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈر رہی ہے ہم نے پہلے گوگل آرٹس کی کے ایم ایل بنائی اس کے ساتھ اس کی امیج کو ہم نے ادھر سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد یہ نظر तो ये आप देख रहे हैं कि सिविल थ्री डी के अंदर पूरी कंप्लीट ये ड्रा हुई हुई है सारे इसकेट्स वगैरह जो चीजें सारी के सारी एक्जेक्ट आई हुई है आप ये देख रहे हैं कि यूटीएम कोर्डिनेट्स को के ऊपर पूरी बनी हुई है ड्राइंग की سرفس وہی ہے آپ جو اس کو آپ نے ادھر گلوبل میپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سارا یہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس کو گوگل ارتھ کے اوپر لگایا تھا اسی طریقے سے آپ اس کے امیج کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سیول تھری ڈی کے اندر اس کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں اس کے بعد اپنی اس کے اندر اپنی پلان پروفائز اور اپنا سارا کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کو نے سبسکرائب کر دینا ہے ہم انجینئرنگ کے فراہم کرتے ہیں جس کے اندر لینڈ مارکیشن ہے روڈ سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو ان سروسز کے اوپر جو سی بھی آپ کو سرویس چاہیے اس کے اوپر ہم آپ کو آن لائن آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی طریقے سے के अंदर है तो आप मुझसे फोन के पर रबा कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर है तो व्हाट्सअप को तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत यूज़फुल वीडियो है वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है दोस्तों किसी भी किस्म की सर्फेज़ आपने कंटूर टिन जनरेट जो मौजूदा एग्जिटिंग सर्फेज है उसके लिए हम दो किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसके बाद سیول تھری ڈی کے اندر بھی اس کو لے کے جائیں گے اور, سے اپنی وغیرہ کر کے اور اپنا کام سارا کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوگل ارتھ ہے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر ادھر گلوبر میں گوگل ارتھ پرو اوپن کر لیتے ہیں ادھر سے گوگل ارتھ کے اوپر آپ نے اپنے پروجیکٹ کی لوکیشن دے دینی ہے جس کے بھی آپ کو پوائنٹس وغیرہ چاہیے تو ادھر سے آپ اوپر سرچ بار جائیں میں ادھر سے لاہور پاکستان کی لوکیشن ادھر سے انٹر کرتا ہوں آپ نے بھی اپنے اسی طریقے سے اپنی لوکیشن جدھر بھی آپ موجود ہیں آپ نے اس کی لوکیشن کو ادھر سے انٹر کر کے ادھر سے آپ نے سرچ کر دینا ہے یہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن اس کے لیے ضروری ہے تو آپ نے ادھر لاہور کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں ادھر سے آپ نے کسی بھی جس ایریے کے اندر بھی آپ ادھر سے سرفس کو لینا چاہتے ہیں ڈرا کرنا چاہتے ہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ادھر ریور جا رہا ہے راوی تو سے پہلے ہم آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایڈ پاتھ ہے آپ نے ادھر سے ایڈ پاتھ کے اوپر آنا ہے میں ادھر نام اپنا دے دیتا ہوں ادھر سے اس کا اسی طریقے سے سرفیس کا نام دے دوں گا اور ادھر سے میں نے اس کا کلرز وغیرہ تھوڑا سا میں اس کا لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے تو ادھر سے آپ نے پک کرتے اس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سے اس کو دبا کے رکھیں گے تو جتنا کلوز کلوز بھی آپ جائیں گے وہ کے سارے پوائنٹس ادھر سے ڈرا ہوتے جائیں گے سارے اسی قسم کے جو جو سے بھی آپ کو پوائنٹس وغیرہ چاہئیں اس کے جس طریقے سے بھی آپ نے اس کو لگانا ہے آپ نے اس کا پاتھ اسی طریقے سے ڈرا کر لینا ہے. جس طریقے سے سے میں یہ ڈرا کرتا جا رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا اس میں اسی طریقے سے جس طریقے سے نزدیک کلوز کلوز بھی اپ کر سکتے ہیں اس کو اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ لے کے جا رہا ہوں اس کو اس کے بیچ میں بھی آپ مزید جتنا بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے یہ سرفس بھی آپ ادھر سے جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس کی بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کا ایریا ہے آپ نے اتنے ایریا کے اوپر اس کو اسی طریقے سے لگا دینا ہے اس کی سرفس آپ نے بنا دینی ہے ساری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری سرفس میں اس کی سے ڈرا کرتا جا رہا ہوں اس کی لینس کو آپ نے بھی اس کی لینس کو اسی طریقے سے ڈرا کر لینا ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کی پوری لائنز ادھر بنا دی ہے ساری پوری لائنز میں نے ڈرا کر دی ہے پوائنٹ تو آپ جتنی بھی لائنز لگانا چاہتے ہیں لگا لیں اس کے بعد آپ ادھر سیکنڈ نمبر کے اوپر آ جائیں ادھر سے آپ اس کا کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ رکھ سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اپنی لائن کی ورتھ کو تھوڑا سا بڑھا دیں ٹو کر دیں یا ٹو میں کر دیتا ہوں کرنے کے بعد میں ادھر سے اوکے کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے یہ لائن میری ادھر ڈرا ہوگی یہ جو لگی اسی کے اوپر ہماری بنے گی یہ دیکھیں آیا ہوا ہے اس کو رائٹ کلک ادھر سے کر لیں ادھر سے آپ نے سیو پلیس ایز کے اوپر آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اور کرنے کے بعد اپنے فولڈر کے اوپر جدھر بھی آپ کو پاس بنی ہوئی ہے آپ نے اس کو ادھر کے ایم ایل فائل کے اوپر اور ادھر سے آپ نے کوئی بھی نام اس کا دے دینا ہے سرفز نام آ رہا ہے تو میں سرفز ہی نام اس کا سیو کر دیتا ہوں تو یہ میری کے ایم ایل فائل جو ہے اس کی سیو ہوگی اس کے بعد ہم نے اس کی ایمیج لے لی ہے ایمیج کے لیے نے فائل کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے دوبارہ سیو کے اوپر آنا ہے اور سیو ایمیج کے اوپر آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے دوبارہ سیف کے اوپر آنا ہے اور ادھر سیو ایمیج کے اوپر آپ نے جیسے کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اوپر ایک آ جائے گا سارا تو ادھر آپ کے پاس پوری اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہے تو آپ نے اس کا ویو سلیکٹ کر لینا ہے میکسیمم جتنا ویو سلیکٹ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد میکسیمم جو کوالٹی ہے میں اس کو جیسے سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر لیجیے گا اس کے بعد سیف امیج وہ امیج آپ نے اپنے فولڈر کے اندر بھی ہے نے ادھر اس کا کوئی بھی نام دے کے اس کو جیسے سیو کر لے تو یہ سیو کرے گا تھوڑا سا पिक्चर थोड़ी सी हमारी हैवी है ये थोड़ा सा एक आज सेकेंड का टाइम हमारे पास इधर लगा के और ये पिक्चर हमारी पिक्चर इधर सेवर हमारी पिक्चर इधर सेव हो गई है अपने फोल्डर के अंदर आकर आप देख सकते हैं कि ये के एम और ये हमारी जो पिक्चर जो हमने लिए हमारे पास पिक्चर इधर आ, आ रही है अगर आपके पास इसकी लाइन डार्क आ रही है हल्की आ रही है तो आपने इसकी लाइन को बढ़ा देना है उसकी ग्रथ को आपने बढ़ा देना तो ये दोनों पिक्चर आपने इधर कर दी तो भी आपने इधर आ जाना है गूगल मेपर के ऊपर इसको आपने इधर اوپن کر لینا ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے ویب سائٹ کے ذریعے جا کے ادھر سے ایزیلی آپ کو مل جائے گا آپ اس کو ادھر سے اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے گوگل میپ پر ہمارے پاس ادھر اوپن ہو گیا ہے تو آپ نے ادھر سے اوپن ڈیٹا فائلس کے اوپر سب سے پہلے آ جانا یہ پورے اس کے ٹولس وغیرہ ہیں اس کو ہم بعد میں کسی ویڈیو کے اندر کافی ساری ڈیٹیلس میں ہم بات کریں گے تو सारी इधर ड्रा होगी सारा इसका है इसके बाद आपने ओपन वाले ओपन डेटा फाइल्स फोल्डर को आपको नजर आ रहा है माउस के ऊपर इधर से आप उसको क्लिक करना اور یہ والی جو امیج ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اور اس کو بھی آپ ادھر اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کا پورا ویو ادھر ہمارے پاس آ رہا ہے جو اسی ہم نے پکچر لی تھی تو ابھی ان کو یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ادھر اوپر آ جائیں ادھر سب سے پہلے اپنے جو آپ کا پہلا اسٹارٹ پوائنٹ ہے اس کو آپ ادھر سے سلیکٹ کر لیں اور ادھر سے نے اسی طریقے سے ادھر اپنے امیج والے فولڈر کے اوپر آنا ہے اور اس کا دوسرا پوائنٹ ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ پوائنٹ ٹو لسٹ کے اوپر آنا ہے یہ ہمارا پوائنٹ ون آ جائے گا آپ نے اس کو ادھر پوائنٹ ون مارک کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ ادھر آتے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کوئی پوائنٹ ہم یہ لے لیتے ہیں ہم اپنا یہ والا پوائنٹ لے لیتے ہیں جیسے درمیان والا یہ بارہ پوائنٹ آ جائے گا ادھر سے آپ نے سیکنڈ نمبر کے اوپر ادھر آنا ہے اور اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایڈ پوائنٹ ٹو لسٹ کر دینی یہ پوائنٹ ٹو ہمارے پاس آ جائے گا آپ دیکھ رہے کہ مارک ہو گیا ہے ادھر سے اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کو اوپر آپ نے ادھر آ جانا ہے جو بھی آپ کے پاس ادھر پوائنٹ بنا ہوا ہے اس کو آپ نے مارک کرنا ہے اور ادھر اس کے سامنے آپ نے ادھر اپنی امیج کے اوپر آپ اس کو ادھر سلیکٹ کر لینا ہے اور ایڈ پوائنٹ کر دینا ہے پوائنٹ ہمارے پاس تھری آ جائے گا اسی طریقے سے پوائنٹ فور بھی آپ سے کوئی اپنا سے سلیکٹ کر سے یہ والا اور یہ کو اور کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ادھر آپ اس کو اس کو اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون ٹو تھری فور پوائنٹس ادھر لگے ہیں میں نے بھی لگا دی ہیں آپ بھی اسی طریقے سے ان کو لگا دیں گے سیم ٹو سیم آپ نے لگانا ہے آپ نے کوشش کرنی وہی پوائنٹ آپ کے ادھر سلیکٹ ہوئے تو آپ نے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکے آپ کو پوائنٹ زیادہ ہیں تو آپ سے زیادہ پوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس اسی طرح اس امیج کو اپنی اس جو ہماری کنٹوس کی لینتھ تھی اس کے اوپر آپ نے کے فائل کے اوپر آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے جس طریقے سے یہ میں نے کر دی ہے سیٹ آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے چار پوائنٹس کے ساتھ کی اگر آپ کے چار پوائنٹس کے ساتھ نہیں ہو رہی تو آپ ان کے مختلف پوائنٹس زیادہ لے لے سکتے ہیں جتنے زیادہ پوائنٹ لیں گے اتنا ہی آپ کا یہ ایکوریٹ ہوئے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے فائل کو پر آ جانا ہے اور ڈاؤن لوڈ آن لائن میپس کو سے کو ادھر آپ کا ادھر سے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن اس کا بہت ضروری ہے تھوڑی دیر بعد آپ کی ادھر سے ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس سب سے پہلا ایریا ایلیویشن والا آ رہا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے ڈرا باکس کے اوپر آ جانا ہے اور جتنا آپ کل ٹور آپ لگانا چاہتے ہیں اتنا آپ نے ادھر سے ڈرا باکس ادھر بنا دینا ہے اس کے اوپر ادھر سے سلیکٹ کر دینا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کر دیا امیج کو آپ زوم کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو اس کو دوبارہ بھی لے سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ لینا چاہتے ہیں جتنا بھی ایریا آپ لینا چاہتے ہیں تو میں یہ اس کا پورا ایریا یہ اتنا لینا ہوئے, میں نے لینا ہے میں نے اس کے بعد اس کو اوکے okay کر دینا ہے اور اوکے okay کرنے کے بعد ادھر سے میں اس کو کلیکٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو اس پروسیس کے لیے جو بھی آپ کا انٹرنیٹ ہوئے گا وہ آپ کا ساتھ سسٹم کے کنیکٹ ہونا چاہیے تو آپ نے اس کو جیسے کنیکٹ کر دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے میرے پاس اس ایریے کا پورا جو کنٹور تھا وہ سارا کے سارا ادھر اس کا سرفس وغیرہ ادھر آ گیا ابھی ہم نے اس کے اوپر پھر اس کی کنٹوور لائنس کو ڈرا کرنا ہے کنٹور میپ کو ڈرا کرنا ہے کنٹور میپ کے لیے آپ نے جیسے این ایس ایس کے اوپر آ جانا پاس یہ کا سیمبل بنا ہوا ہے ٹین کا جرنیٹ یہ جنریٹ کنٹورز فرام ٹرین گریٹس تو آپ نے اس کو ادھر کلک کرنا ہے تو آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اوپر اس کا ڈائلاگس پاس کھل جائے گا کنٹور جنریٹ آپشن کا آپ کے پاس تو یہ ہمارے پاس انٹرویل ہے اور ساتھ اس کے یونٹس جا آ رہے ہیں سارے یہ آپ جس یونٹ میں بھی کام کر رہے ہیں آپ ادھر سے اپنا یونٹ کو سلیکٹ کر لیں اور کنٹور آپ جتنے اتنے ڈسٹینس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں لگا لیں ٹو کو بھی لگانا چاہتے ہیں ون کے اوپر لگانا چاہتے ہیں پوائنٹوں کے اوپر بھی لگانا چاہتے ہیں جتنے لگانا چاہتے ہیں لگا لیں تو میں اس کا ڈسٹینس ادھر سے وہ ہی رکھتا ہوں ادھر سے اور یہ پورا ادھر آپ کے سامنے آپشن ہے ادھر سے آپ میجر کنٹور کے ڈسٹنس وغیرہ بھی ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں باقی آپشن کو آپ نے ڈیفالٹ رہنے دینا ساتھ اس کے مختلف ٹولس وغیرہ ہیں یہ اس کو ہم کسیور میں بات کریں گے کسی اور سسٹم ویڈیو کے اندر تو ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا آپ جیسی ہو کے کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کی کنٹور ڈرا ہوگی آپ اس کو زوم کر کے لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے پورا کا پورا سرفیس اس کا بن گیا ہے اور جو جو سی کنٹورس وغیرہ ہماری جا رہی تھی ساری کی ساری آ اور بیچ میں یہ ریور جا رہا تھا اور یہ ریور سیم ٹو سم یہ اس طرح آ رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کمپلیٹ اس کا ویو آ رہا ہے اس کے اندر جو جو سی بھی چیز ہم نے لگائی ہے اگر آپ گوگل میپ امیج کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں تو اسے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر درمیان میں یہ سارا ریور جا رہا تھا یہ ریور کے اوپر ہم نے اس کو بنایا تو ادھر آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو یہ جو جو سی بھی چیز آپ کے پاس ادھر آ رہی تھی ساری کی ساری ادھر آپ کی آن لائن ادھر سیٹ ہوگی ابھی آپ نے اس کو ہم نے ڈرائنگ کے فارمیٹ میں اس کو سیو کرنا ہے یہ جو ہمارا میپ بنا ہوا کے यूनिट के बना हुआ है हम जो भी काम करेंगे वो अपना काम हम इसके अंदर यू के अंदर करते हैं कॉर्डिनेट एक्स वाई जेड के अंदर हम काम करते हैं यू टी होते हैं उसका सबसे पहले आपने जैसे यूनिट चेंज करना है आपने ऊपर टूल के ऊपर आ जाना है और इधर नीचे आपको कन्फिगर आपका ऑप्शन नजर आ रहा है आपका और इधर आप सामने भी आ सकते हैं या आप देख रहे हैं यहाँ पर टूल वाला ऑप्शन है कन्फिगर का आप जैसे उसको कर लें यह सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे इसमें आपने प्रोजेक्शन के ऊपर आ जाना है इधर से आपने इधर ये प्रोजेक्शन के ऊपर आना है और इधर से आपने कोई भी यूनिट आप इधर इस, इसका सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ सारे यूनिट्स वगैरह हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रहा है तो, तो हमने इधर यू के अंदर करना है तो ये यू वाला ऑप्शन इधर हमारे सामने आ रहा है यू आप सेलेक्ट करेंगे तो इधर आपके सामने ऑटोमेटिकली इसका पूरी सिस्टम जो है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा जैसे जो जो सभी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो सारा कुछ उसी तरीके से उसी मेथड के अंदर आएगा तो हमने इधर से यू के अंदर काम करना है तो आपने یو ٹی ایم سلیکٹ کر لینا ہے آپ کا زون ڈاٹم اور یہ ادھر آپ کے پاس سارے اس کے یونٹس جو جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں میٹرس ہے جس میں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں میٹرس ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کر کے اوکے کر دیں تو یہ بھی ہماری ڈرائنگ جو ہے وہ ساری یو ٹی ایم کارڈیڈس کے اوپر ادھر سے سلیکٹ ہوگی ابھی ہم اس کو ڈرائنگ کے فارمیٹ کے اندر سیو کریں گے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر کوئی پرائیویٹ کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ڈرائنگ کے فارمیٹ کے اوپر ہم نے سول تھری ڈی یاٹوکیڈ کے فارمیٹ کے اوپر لے کر آنا ہے تو آپ نے ادھر سے فائل کے اوپر آ جانا ہے فائل کو پرانا ہے یہ آپ کے پاس ایکسپورٹ والا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے ایکسپورٹ کو پراتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گلوبل میپر پیکیج فائل ہے ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ پی ڈی ایف فائل میں کرنا چاہتے ہیں جیو پیکج میں کرنا چاہتے ہیں تھری ڈی فارمیٹ کے اندر کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ ایلیویشن گریڈ فارمیٹ کے اندر ہے ایکسپورٹ اسٹر امیج فارمیٹ کے اندر ہے امیج چاہتے ہیں اسی طرح ایکسپورٹ ویکٹر لیڈر فارمیٹ ہے اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں نیچے سارے اپشن نظر آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر ایکسپورٹ ویکٹر لیدر فارمیٹ کے اوپر آپ نے اس کو جیسے کلک کر دینا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس سامنے یہ مختلف آپشن سارے آ رہے تھے ادھر میرے پاس یہ آپ کے پاس ٹو ایم آ رہا ہوگا جیسے تو آپ نے جیسے نیچے آ جانا یہ سارے فارمیٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں سی ایس یو کے اندر بھی ڈیٹا کنورٹ ہو جائے گا یہ ڈی ڈبلیو جی کے اندر اگر ڈرائنگ کے اندر بنانا ڈی ڈی کو اس کے کے اندر آپشن ہے اور بہت اچھا. اس کا ڈیفالٹ آپ آپ آپ کسی بھی وزن کے اوپر کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایزیلی ہو جائے اس کے بعد ایکسپورٹ باؤنڈری باؤنڈز ہیں تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے اگر آپ اس کا پورا کا لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوکے کر سکتے ہیں اگر آپ ڈراپ باکس کے اندر مخصوص ایریا نے لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈراپ باکس کے اوپر آ جائیں ادھر سے اور ادھر سے آپ جس طرح آٹو کے اندر اس کی ونڈو سلیکٹ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے اس کی ونڈو ادھر سے سلیکٹ کر لے گا ابھی ہمیں اتنا پورشن ہمیں چاہیے تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں اور ادھر سے اس کو اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر چلا جائے گا جدھر اپنی ڈرائنگ کو سیو کرنا چاہتے ہیں ڈرائنگ کو ادھر اپنا سیو کر سکتے ہیں اس کا نام ادھر سے कंटूर का नाम दे देता हूं उधर से तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे ड्राॅंग है आप उसको से से सेव कर दें सेव करेंगे तो ये हमारे पास अब ड्राइंग उधर फोल्डर के अंदर सेव हो गई है आप इसका प्रोजेक्ट भी सेव करना चाहते हैं तो आप सेव करके और उसको अपने नाम के साथ سیو کر رہے اس کے بعد ہم اپنے اس فولڈر کو پر آ جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے نمبر کے اوپر کے ایم فائل تھی پھر ہمارا ہم نے پکچرس کی بھی ساتھ لی تھی دونوں فائلیں یہ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے پاس گلوب گلوبل میپر کا پروجیکٹ ہے اور یہ ہمارے پاس آٹوکائٹ کی سرفسٹو ڈرائنگ ہے تو یہ ڈرائنگ ہے یہ آپ آٹو کے اندر بھی اوپن کر سکتے ہیں اور سیول تھری کے اندر بھی سب سے پہلے میں ادھر سے آپ کو آٹو کیڈ کے اوپر گا آٹو جو ہے, اس, اس کو میں سے तो आप ये देख रहे हैं कि यह मेरे पास कंटिन्यू ओपनिंग ड्राइंग का ऑप्शन आ रहा है जैसे मैं उसको ओपन कर दूँगा तो ये आप देखेंगे पूरा मेरे पास ये इधर कंट्यूअर इसके सारे ड्रा हुआ है से आप इसका मैं थोड़ा सा आ, आ, आ, कलर इसका चेंज करके भी वाइट कलर में आपको बैकग्राउंड के ऊपर मजीद में आपको इसको बेहतर कंडीशन में आपको मैं दिखा देता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये कम्प्लीट ये पूरा व्यू ہمارے پاس آ رہا ہے جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایلیویشنز جا رہے ہیں اور یہ میپ وہ میپ ہوتا ہے جو کہ آپ نے عموماً یہ شاپس کے اوپر یا کسی اچھی مارکیٹ دکان انجینئرنگ کی بکس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوا تھا سارا تو یہ پورا پورا کنٹور کا سارا وہی میپ ہے اس میں ہماری پوری جو لی آؤٹ تھی وہ جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر لی آؤٹ بھی وہاں پر ڈرا ہوئی ہوئی ہے اور پوری لائنز وغیرہ کنٹور کی بھی اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں इसका हम अगर 3D डी व्यू देखें तो आप यह देखेंगे पूरी इसकी सर्फेस जो है पूरी क्लियर उसी तरीके से क्रिएट हो रही है आप इसका पूरा व्यू 3D डी व्यू के अंदर भी लेके और इसको कम्प्लीट आप देख सकते हैं ये हमारे पास बेसिकली सिंपल एरिया था बीच में हमारा रिवर जा रहा था इसकी हमने सर्फेस बनाई है अगर आप इसको हिली एरिए के ऊपर अगर आप करते हैं तो ये आपके कम्प्लीट आपके पास उसी तरीके से उसका थ्री व्यू वगैरह सारा आएगा पूरी यह सर्फेस आप देख रहे हैं इसकी बनी हुई है इसको मैं से बन करता हूँ और अब इसको मैं सिवल थ्री के अंदर ओपन करके उसकी सेटिंग के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ इस फार्मेट को आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हैं ड्राइंग को इधर से मैं सिविल 3D के अंदर ओपन करता हूं सिविल 3D के अंदर ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा फार्मेट बन जाएगा उसके ऊपर आप इसी के ऊपर उसकी पूरी सरफेस को जो है ना सिविल 3D के अंदर बहुत ईजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास आगे सारी ड्राइंग हमारे पास ओपन हो रही है इधर से कंटिन्यू कर दें उसको اور یہ تو آپ دیکھیں گے یہ پوری کنٹور کی سرفیس اور پوری سائڈ جو ہم نے لائنز وغیرہ لگائی تھی ساری ادھر ہمارے پاس آ گئی ہے اسی سرفیس کو آپ چینج کر سکتے ہیں پورا اپنے اس کے اندر سیول 3D کے اندر ادھر سرفیس کے اوپر آ جائیں کریئٹ سرفیس کر دیں ادھر سے آپ اپنی سرفیس کا نام دے دیں ہم ادھر سے نام دے دیتے ہیں اپنا گوگل میپر کی سرفیس <tell> رہی ہے ہماری آپ اس کو ادھر سے اوکے okay کر دیں اور اوکے okay کرنے کے بعد ادھر سے نیچے آ جائیں اور ادھر گوگل میپر کے جو سرفس ہے اس میں ڈیفینیشنس کے اوپر آ جائیں اور ادھر یہ کنٹرولر والا آپشن ہے ادھر سے آپ اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور ایڈ والے آپشن کو آپ نے جیسے سلیکٹ کرنا ہے ایڈ کریں گے اوپر آپ ڈسکرپشن جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں میں ایکس وائی زیڈ کا دے تو ویسے ضرورت نہیں ہے ڈسٹینس وغیرہ سارا کچھ آ رہا ہے اس کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے پوری سرفس کو آپ نے اس سلین کو اپنے یہ آپ کو پاس سرفیس ادھر بن جائے گی اس کی پوری سرفیس ادھر ڈرا ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرولر کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس پوری سرفیس اس کی اسی طریقے سے جو جو سول تھری ڈی کے اندر آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس طریقے سے بھی ہے یہ پوری کی پوری سرفیس ہمارے پاس ادھر اس کے کریٹ ہوگی اور پورے کمپلیٹ اس کی ٹین جنریٹ سارا کچھ بہت اچھے انداز میں بہت اچھے طریقے سے ہوا اس کے اوپر جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی الائنمنٹ کے حساب سے الائنمنٹ لگانا چاہتے ہیں ادھر جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں بہت کے ساتھ اس کے اندر کر سکتے ہیں الائنمنٹ اس لگا دیں یہ جو لائنز وغیرہ یہ لگی ہوئی ہیں یہ پروجیکٹ کی لائن ہے اس کو آپ ختم کر دیں دوسے اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو دوسرے اسی طریقے سے اس کو آپ ریس کر دیں ریس کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ پوری اس کی لائنس ختم ہو جائیں گی اس کے بعد آپ اپنا جو بھی آپ ایریا اس کے اندر ڈرا کرنا چاہتے ہیں اپنا اس کا ایریا آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اپنی پلان پروفائل بنا سکتے ہیں آپ ریور کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریور کی الائنمنٹ وغیرہ جا رہی ہے اس کے ساتھ جو جو مزید فیچرز وغیرہ بہت اچھا اس طریقے سے اس کی سیٹنگس وغیرہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے الائنمنٹ لگانی ہے آپ اپنی الائنمنٹ ادھر سے create, alignment, alignment اور اس کی الائنمنٹ وغیرہ لگا دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر مزید بھی ویڈیوز کے اوپر بات کریں گے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر ہم کیا کیا سسٹم بنانا چاہتے ہیں اس کی پروفائلز وغیرہ سارا کچھ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر ایزیلی ڈرا کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرفیز بہت آسان طریقے سے اس کے اندر امپورٹ کر دی ہے ہم نے تھوڑی سی ویڈیو ڈیٹیلز میں ہم نے بنائی ہے تو اس کو آپ یہ دیکھا کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے گوگل ارتھ کے ذریعے امیج اور اس کی جو چیزیں اس کو آپ نے نہیں کرانا ہے آپ نے یہ جو لائنز لگانی ہے اس کو امیج کے حساب سے بالکل ایگزیکٹ ایڈجسٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کے پاس جتنا بھی ایریا وغیرہ آ رہا ہے سارا وہ کلیئر ہو جائے گا آپ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ریور آ رہا تھا یہ ریور جا رہا تھا پوری اس کی جو ڈیٹیلس وغیرہ آ رہی ہے ساری ایگزیکٹ آئی ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند کو آپ نے ہے میری کو میں کے حوالے سے سارے کام کرتے ہیں جس میں لینڈ مارکیشنز وغیرہ آپ اپنے کوئی ایریے کی لینڈ مارکیشن کرانا چاہتے ہیں روڈ کا ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں پلان پروفائل ایز بیٹ سروے اس کی رینگز وغیرہ اسی طریقے سے ٹاپوگرافیکل پاکستان کے اندر آپ جدھر بھی کروانا چاہتے ہیں ہم آپ کو کر کے دیں گے ڈرون کے ذریعے جی پی ایس کے ذریعے ٹو سیشن کے ذریعے لینڈ ڈیولپمنٹ پلاننگ کا کوئی بھی پروجیکٹ آپ سوسائٹی وغیرہ ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہم پورا ڈیزائن کو کر کے دے سکتے ہیں سیوریج پلاٹنگ روڈس کے حساب سے سارا کچھ کو میرا نمبر نظر آ رہا ہے واٹس نمبر بھی ہے اور فون نمبر بھی ہے آپ مجھے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت یوزفل ویڈیو گوگل گلوبل میپ پر آپ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں ان کی ڈائریکٹ ویب سائٹ سے جا کے اور وہ آپ کو ادھر سے بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گا تو اس کے ذریعے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنا سارا کام کر سکتے ہیں اللہ حافظ